یا نبی سلام سلامکا یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ، الح کا بخش جو جو چیز چاہوں کیونکہ میں خدا ہو مصطفیٰ سلام ملک یا رسول سلام سلامک یا حبیب سلام جا کن کے وقت آنا کلم طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام سور سلام ملک یا بی سلامک سلام تلیک صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید دے کر ملا کا غم ہو روزے جزاکہ یانبی صلاح مال کا یا رسول سلام سلوہ اللہ ال کا سالوہ تلا رحمتوں کے تو جے یان بی سلامل یا رسول سلامکا تل کا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے خدا را لو سلام اب تو ہم سلام کا یا رسول سلام کا یا حبیب سلام کا سلوہ تلا الکا اللہ تل کا ایشہن شاہے آس تانہ رحمتوں کا ہے خزانہ وہ ن گاہے مہر بانا نبی سلام کا یا رسول سلام کا لا اللہ ال کا سالوا تلا الکا ای شہن شاہے مدینہ نور سے سے بہتر دیکھ لے ہم سب ی سلا ملیکا یار سور سلا ملیکا یا سلا ملکا سلاوہ تلا الکا سلوہ تلا سب بد کے مکی السلام یا رحمت للعالم ل